وعود أنا اختياري إن Not daring, let's see no my dad. I don't want to يومش بتدوم ها مصدومة وكل هموم هم قبل ما فعل